Ну, я була ще на роботі, я працювала з тонушою. почули, почалися вибухи. Ну, я одразу сіла, відпросилася, поїхала, бо в мене вдома була сама дитина. Та дитина від вибуху, це ж сусідів таке було. Вона огохла. Я тож плакала, кричала. Ми всі спустилися, переждали. Потім, ну, довгенько це ж вибухи були, там дим, там дим, кром, стріляли. Потім вийшли, оце ж подивитися, що у ну, сусіди. Отже, сусіди ранили, скоро приїхали. Кром, стекла, все, що це шифр, все валяється. І одразу ж по сусідам де в кошу. То що я зразу, правда, у мене ще кози були. Я тож побігла, як заводила, але побачила, що сумне. Попав туди, мабуть, на снаряд, і ми ж, чи живі, що там з людьми? І це ж ми з сусідкою, бо вона каже, я чула, а він розмовляв. І ми одразу вийшли, щоб вже по сусідам обійти в кого, -що. чи всі живі, здорові. Я навіть сховатись не встигла, просто сіла під хату, отак от скрутилася за головою, і зв'язок пропав, нікому не можу дозвонитися, потім побачила, що сусідка... Я, я не знаю, дивлюся, а біжить за, за козами. Воно вибух, а вона біжить ну, рятувати своїх е... тварин. Я ж кричу, кажу, можна до вас хоч заховатись, бо немає нічого. Так пересиділа. Я не знаю, я переживала так, ну, такий страх, я не знаю, я... це нікому не позавтраш. Просто відчула на собі весь той жах, який люди переживають в Маріуполі і взагалі. Це дуже страшно. Дитину свою вивезла до мами і приїхала просто, ну, теж з городи і все. А в мене дитина з інвалідністю, я просто, я не знаю, я б, я б не встигла її навіть з будинку, ну, не дай Бог, ось таке, я б не встигла б навіть з будинку її винести. Тобто, що дитина не ходить, дитині вже 14 років, я, я просто б з нею не справилася. Не знаю, як нас був беріг. от э, камерою стояла. було Така сила була вибуха. Це страшне. Пішли до я покажу. Всі вікна взагалі побило. Було зруйновано підприємство виробництво металевих конструкцій, ракета була, ракетою було пошкоджено. І потім о 14-й годині був повторно здійснено масований обстріл населеного пункту. Після цього масованого обстрілу було пошкоджено. Ми бачимо, близько 60 будинків пошкоджено, зруйновано більше, більше 10 будинків. Це було масовано, це було такі по 4 прильоти з інтервалами на протязі години. Ми людям запропонували евакуюватися, в кого було бажання, але виявили бажання лише, у нас була родина переселенців, чи з 10 чоловік, ми евакуювали їх на Запоріжжя на розміщення нашим транспортом. Людям пропонували, але бажаючих не було. Ще дві, хоча, ні, ще дві жінки були, які пенсіонерки, ми також їх евакуювали. Ну, дякуючи Богу, на сьогоднішній день ми не знаходимося в окупації, є можливість виїхати на Запоріжжя, завезти продукти, магазини працюють. Тим більше ми отримуємо гуманітарну допомогу від обласної адміністрації, роздаємо людям, нужденним. Отримували допомогу від Червоного Креста, роздавали всі багатодітні, одинокі, малозабезпечені, всі в, нас, всі в нас на сьогоднішній день ніхто не голодує, все гаразд. Є проблеми після обстрілів з електропостачанням, але обленерго працює, відновлюють. Б'ють, бачите, по інфраструктурі, по людям, по населеним пунктам. Я вже говорив, це є справжній тероризм. Мені на мою думку, весь світ повинен вже признати Росію країною терористом, яка просто-напросто лупить по населеним пунктам, де немає військових, де немає ніякої військової переваги. Після цього люди всю жизнь дбали, планували своє життя доживати в цих будинках. Ну це тероризм, чистий тероризм. Вони залишили їх без даху, а в девкою життя забрали.